Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα να κερδίσεις και ένα από τα ευκολότερα πράγματα να χάσεις. Αλλά αν είσαι ένα άτομο με ακαιρεότητα, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι' αυτό. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη και για το πώς μπορείς να γίνεις ένα άτομο το οποίο να το εμπιστεύονται ακόμα και αν δεν το γνωρίζουν καλά. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια, σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, διοργανώσω του τρίγω σεμιναρίου Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα και δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να αναλαμβάνω επαγγελματίε και επιχειρηματίε σχετικά με τη στρατηγική του στα social media. Η εμπιστοσύνη είναι το λειτουργικό σύστημα κάθε επιχείρηση. Τώρα, αν ό,τι έχει σχέση με υπολογιστέ, σου ακούγονται κινέζικα, δώσε μου λίγο χρόνο, μπορεί αυτά να σου φαν λίγο περίεργα, αλλά πιστεύω ότι θα καταλάβει το παράδειγμα που θα δώσω τώρα. Η εμπιστοσύνη, όπω είπα, είναι το λειτουργικό σύστημα κάθε επιχείρηση. Μπορεί να έχει εγκαταστήσει ένα πολύ καλό πρόγραμμα στον υπολογιστή σου, αλλά αν υπάρχει ένα πρόβλημα στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σου, τότε δεν θα λειτουργεί καλά και το πρόγραμμα που έχει εγκαταστήσει. Αν έχει δύο εξαιρετικού ανθρώπου, οι οποίοι συνεργάζονται, είναι φίλοι, είναι συνάδελφοι ή έχουν σχέση, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του, τότε η συνεργασία, η εργασία. Η φιλία, η σχέση δεν πρόκειται να λειτουργήσει στο πλήρε δυναμικό τη. Στι διαπροσωπικές σχέσει, η εμπιστοσύνη είναι πάντα κλειδί. Μπορεί να έχει έντονη επιθυμία για κάποιον, να είσαι ερωτημένο για κάποια ή για κάποιον. Και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τότε αυτή η σχέση δεν πρόκειται να φτάσει στο πλήρε δυναμικό τη. Η ειλικρίνεια είναι ένα χαρακτηριστικό τη εμπιστοσύνη. Ωστόσο, κάποιο μπορεί να είναι αλλά ταυτόχρονα είναι να είναι και αξιόπιστο. Οπότε ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που είναι αξιο εμπιστοσύνη είναι ότι είναι αξιώπιστοι. Οπότε και η αξιοπιστία είναι επίση μέρο τη εμπιστοσύνη. Έχει τύχει πολλέ φορέ να έρθουν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν προσωπικά, που μπορεί να παρακολουθούν τη δουλειά μου στα social media για κάποιο λόγο και να μου λένε ότι ξέρει κάτι, σε εμπιστεύομαι. Καταρχήν, νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή όταν μου το λένε αυτό και όχι μόνο αυτό, γινό και ότι η ευθύνη μου είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν το ακούω αυτό. Το να είσαι ένα άτομο που το εμπιστεύονται, δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει. Χρειάζεται δέσμευση, αφοσίωση και να αποφασίσεις ότι θα ζει μία έντιμη ζωή. Στην αρχή είπα ότι, αν είσαι άτομο με ακαιρότητα, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς μήπως χάσεις την εμπιστοσύνη των άλλων. Γιατί? Γιατί δεν θα τη χάσει. Όταν λέω κυριότητα, εννοώ το να κάνει το σωστό, ακόμα και όταν δεν κοιτάει κανεί και χωρί να σκέφτεσαι τι συνέπειε. Για να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και για να σε εμπιστεύονται οι άλλοι, θα πρέπει να είσαι υπεύθυνο σε όλου του τομεί τη ζωή σου. Κι αν είσαι άνθρωπο, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Θα σου δώσω λοιπόν τώρα 9 tips για το πώ να γίνει ένα άτομο που αξίζει κάποιον να τον εμπιστευτεί. Νούμερο 1. Να καρτάσαι τι δεσμεύσει σου. Φρόντισε τα λόγια και οι πράξει σου να συμβαδίζουν. Αν πει ότι θα κάνει κάτι, κάτω. Αν κάνει σχέδια με κάποιον, να είσαι εκεί το να κρατάσει τη δεσμεύσει σου είναι χαρακτηριστικό των αξιόπισων ανθρώπων. Νούμερο 2. Να είσαι συγκεκριμένο. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα τη ελικρίνη δεν είναι προσωλό σου, παίρνει την αλήθεια. Αυτό που λέω στα παιδιά μου και το λέει και ο Jordan Peterson είναι πείτε την αλήθεια ή τουλάχιστον μην πείτε ψέματα. Αυτό δείχνει ότι έχει καλό χαρακτήρα, κάτι που χτίζει την εμπιστοσύνη. Νούμερο 3. Να είσαι συγκεφανή. Αν κάνει κάποιο λάθο, μην το κρύψει, Παραδέξου το! Σε αυτό ίσως να χρειάζομαι λίγη δουλειά. Αυτό δείχνει ότι είσαι ικανός να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεών σου χωρίς να χρειαστεί να ρίξεις το μου σε κάποιον άλλον. Νούμερο 4. Να είσαι στην ώρα σου. Όταν αργείς, δείχνεις στους άλλους ότι δεν εκτιμάσαι τον χρόνο σου. Δείχνει επίσης ότι δυσκολεύεσαι να τηρήσεις τη δεσμεύση σου. Νούμερο 5. Έχει αχ αν κάποιο σου είπε κάτι, είναι επειδή σε εμπιστεύτηκε. Μην μοιράζεσαι με άλλου αυτέ τι πληροφορίε. Διαφύλεξε με προσοχή αυτό που κάποιο άλλο μοιράστηκε μαζί σου. Νούμερο 6. Μην κουτσομπολεύει. Το να μιλά αρνητικά για του άλλου πίσω από την πλάτη του διαβρώνει την εμπιστοσύνη. Να θυμάσαι ότι αν κάποιο κουτσομπολεύει με εσένα, κουτσομπολεύει και για εσένα. Νούμερο 7. Ζήτα συγγνώμη. Αν για κάτι έκανε λάθο, παραδέξτε το. Ζήτα συγγνώμη και. Ρώτα τι μπορεί να κάνει για να επανορθώσει. Και σε αυτό ίσω χρειάζομαι λίγη περισσότερη δουλειά. Οπότε, ναι, μένει ζητά συγγνώμη, αλλά όχι πάρα πολύ. Γιατί, αν ζητά συγγνώμη συνέχεια και για το παραμικρό, τότε όταν θα χρειαστεί να ζητήσει συγγνώμη, δεν θα έχει την ίδια αξία. Νούμερο 8. Να είσαι προβλέψιμος. Μην επιτρέπει τα συναισθήματά σου να καθορίζουν τι πράξει σου. Να είσαι το πιο σταθερό άτομο που γνωρίζει. Και νούμερο 9. Όρισε τον τόνο. Η στάση σου θα δημιουργήσει ένα κύμα προ του άλλου. Φρόντισε λοιπόν αυτό το κύμα να είναι θετικό. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μοιραστεί στα σχόλια τι είναι αυτό που σε κάνει να εμπιστεύει σε κάποιον και τι είναι αυτό που σε κάνει να χάνει την εμπιστοσύνη σου για κάποιον. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω την άποψή σου στα σχόλια και να εμπλουτίσουμε αυτή τη λίστα με τα 9 tips. Αν θε να μάθει πώ να γίνει ένα πιο αξιόπιστο άτομο, ζητά να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία συμβουλευτική 30 Ριάδα Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free, βάλτε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω για να πραγματοποιήσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr κάθετος free. Προφανώς, το να είσαι ένα άτομο που το εμπιστεύονται δεν είναι κάτι εύκολο και ούτε είναι κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Απόκτησε αυτό το στάνταρ, ότι θα είσαι πλέον ένα άτομο άξιο εμπιστοσύνη και δε στη ζωή σου και τι σχέσει σου να αλλάζουν. Το να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και του άλλου παίρνει χρόνο. Σου προτείνω λοιπόν να επιλέξει ένα ή δύο πράγματα από αυτή τη λίστα και να ξεκινήσεις να τα εφαρμόζεις αυτή την εβδομάδα. Καθώς θα αλλάζεις, θα αλλάξουν και οι σχέσεις σου και τελικά θα αλλάξει και η ζωή σου.